šuhau šuhau sam o to nu znaš dobrý že ja každou íveču že ja každou íveču že ja každou íveču khotělo tuto bí že ja každou íveču že ja Otec, brani braniť mi rodina. Braniť Otec, matí, brani mi rodina. Žeby ja do tebe, žeby ja do tebe, žeby ja do tebe, ja tebe vesej ne vrante, ne vrante, bo ne zabraníte. Bo v našu ľúbov, bo našu ľúbov, bo v našu ľúbov už ne rozlučite. Ďakujem Oves, oves, oves R.N. Je tká, je tká, je tká z R.N. je Kto tja pôdej, je tká konsiť, Dúša nosím ľudosti židko, židko, židko zelené. keď ja buduša budu nosil, lúčka, lúčka, lúčka zelená. Kto ťa bude lúčka kosil? keď ja buduša budu nosil, lúčka, lúčka, lúčka. Oczkul hajuję večer, pijdu nańu. Mama ma rušoczku hajuję večer, pijdu nańu. Sto kaišot raz ufraitsi pramesu. Sto kaišot tak na, na frairku jak szu naruzička. Máme takú fraírku, jak šuma rúžička Hlecia červiňujúť jej od rúdalička Máme takú fraírku, ani jej nevídeno e Máme takú fraírku, ani jej nevídeno Hlevi jej za dražočko, nošť kýslidno len jej za dražočko vo